මම ගෙවත්ත බලන්න ආවේ ිනේකත් එක්කන් බටහ. අතීතේම තත්න බොහොම සතුටක් දැනෙන මම අවුරුදු 75කට හතර කලින් අනුගන්නපු මගේ දිස්සිත තමයි මේ ගෙවත්ත නිර්මාණය කරලා තියෙන්නේ. ඔව්. මේක මම දැකපු විශේෂත්ව මේ මේ දෙහි මේක සාමාන්‍යයෙන් ගල්ගලට විතරක් ආවෙන එක එක මේ මේ නමක් මම කියන්න හරියට දන්නේ නැහැ. මේ පොඩි තිබ්බුටක්කලි ඔව් එහෙම ඒ ඒක එක නං භාවිත කරුනන් තමයි තියෙන්නේ මේකේ විශේෂත්වය තමයි අවුරුද්ද හැමදාම gedī ඊළඟට දිලිරාසාදන නැ ඊළඟට අංගමාරේ බලවත්ම දිලිරෙන්නේ නැ ඊළඟට වෛරස් රෝග නැ ඒ කිසි හානියක් නැතුව දෙවස්සක් හදාගන්න පුළුවන් එකොන් තක්කලි වර්ගය තමයි මේක මේක බේසියෝ තිබුටක්කලි කියනවා ඊළඟට පොකුරු තක්කලි කියනවා එහෙමනම් මේ ඔය දාතරේ නම් අමත මේකේ අම්බුල් ඇම්බුල් කතිය වැඩි. හරි. නැයි සන්තෝෂයි දරුවෝනි ගෝලෙයෝනි ගෝලියෝගේ ඉරමු කරලා කාලා, gevatta බලලා බඩට ටික දීලා යනව. මට අකර පොල්. මොකද? අඩුකස් සාදුයි සයිකල් එක දාපිටියයි. ධර්ම කියපු සුසුක. කොච්චර කාලෙකට පටන් අරගෙන? ඔකයන් දැන් ආයුධ ගානක් නෙමෙයි අපි මේ මේක. මේක විකටම එක මේ අපි දුන්න උපදේශයකට නෙමෙයි. ඒක තෝරලා. වාඩිගටම ගෙනියනවා. හ්ම් හ්ම්. දැනට තියෙන්නේ? හැම දෙයක්ම තියෙනවා. කියනකොට නම් මතෙ මොනක්ද කියලා. තියෙනවා මේ ආම් මේ වංගඩක ආයී තියෙනා නිමිති ආයී තියෙනවා මේ මේව අල මේ වැල්ලල වැල්ලල පොඩොල්ලම් කෙසල් තියෙනවා ඉඟුරු තියෙනවා පහ තියෙනවා කිරියල තියෙනවා කිරියල තියෙනවා හැමදේම තියෙනවා අඹ තියෙනවා පේර තියෙනවා පළතුරු වදී හැමදේම තියෙනවා කම් විදි වැලපුතුදානින් ඉඳි වැලක් මේ පැත්තේ මේ හදන්න දෙන පහසුකම් මොනවද මේ රණමුරේ පැත්තේ ලග්ගල ගෙවත්ත කියන එක ප්‍රශ්නක් කියලා තිබුණා. දැන් අපි කවුරුද දන්නවා? නුවර ජනකතා කරුම් කැන්ඩියම් හෝම් ගාන්ඩ් කියන එක තිර ඉස් කියන. යොදම යාපනේ ගෙවත්ත තියෙනවා. ඒක ට්‍රැඩිෂනල් හෝම් ගාන්ඩ් මේ දක්වා ලග්ගලට උරුම ගෙවත්ත කියන්නේ මොකද්ද කියන එක ගැන අපි දැනගीडी නෑ. හැබැයි අපි අද සතුට වෙනවා ලග්ගලට ඇවිල්ලා රණමුරේට ඇවිල්ලා අපි මේ මහත්මයාගේ ගෙදරට ගොඩවැදිලා වටපිටාව බලනකොට අපිට අදහසක් ආවා මේක තමයි ලඟදල ගෙවප්ප කීයක. පිටන්නේ මේක තමයි මේ ප්‍රදේශයේ ආවිනික ගෙවප්ප විදිහට අනිත් අයටත් බලලා කියලා දැන කියාගෙන තමන්ගේ ජීවන උත්ීය සකස් කර ගැනීමට තමන්ගේ කුසියට වාස තොර ආහාර පිට සපයා ගන්නට කියා මේ පණිවිඩය අපි අනිත් අයටත් කියාදී යුතු යනවා ඔයගොල්ලෝ දෙයියන්ට මම හිතන්නේ නේ නිකන් වටේට ඇරුණාද මේ කියනවා මේක කහා නේද මේ නැති දේවල් බොහොම අඩුයි දිනන හරියට වැලුවොත් කඩෙන් කඩේ කඩෙන් එළවලු ගන්නෙම නැද්ද අයි දුර්ලභ බඳු පොගයක් තමයි මේ වයින් රුපියල් ගන්න. ඒ කියන්නේ මේ නෑ මේ මේ මේයි කාවල් කොට්ටෙන් ගිවත්ත පරිදි කරගන්න මොනවද අපි උදව්වන්නේ සර්. දැන් මේකම් කොප්පෝස් වල කඩাগලින්. ඔව් නෑ නැහැ ලොකු කාරයක් නෑ වාගෙන් පිටින් එන්න පුතෝ කොස්ටි නෑ වාගෙන් වාගෙන් හංගියා මම කියනවා කියන්න පොතන අන්නේ අර පොඩි ඉන්නාර කියන්නකෝ අපේ අපේ මෑදේ නේ එතුමා ඒක ඕක නෙමෙයි මේක ඔකට දිනකතා නැරලියකට අවශ්‍යයි ඔබේ සම්මුඛ පුරසතියේ මේතර ගිම්හාන ගැනීමට අවශ්‍යයි උදලා දෙන්නේ අපේ නුදුරු S ado Rafael Yon Day of the ham ici